ای شهادت خو جرماله وی و څمپ کافرانو هیڅ باور نه دی هر حکم تډونو نشي سره امزا کوو هر حکم قراردادونو سره امزا کوو باور نهسته به د بی باورې فقیزہ کی به سره امزا کی اسلامانا د حدیبیه صلح نبی کریم علی السلام د مشرکین سره وکړل دلسو کالو دا پارا جنگ نکو دلسو کالو دا یو فریق مسلمانان دی چه دا مدینی منواری سوره بلی نبی کریم علیہ السلام دا پھنزل سوا صحب کرام رضی اللہ تعالی عنهم زیادتو کم. احرام یود دا دی. دا زلقایدین میاشد وار مخبر. مکی مکرم حدیبیه مقام ته چیرې سیږي مشرکین حال ورتر سیچه نصیدت تسلط د دیو د مکه الهجرت شپږم کال مکه په اتم کال فتح کیش خیر خوا خبري سره وجدي دی نبی کریم خبر دغه د تر رسید رسول سره د صلح دی صح شرط نرا دمره صح شرط نرا نبی کریم عليه السلام الزم نم مش خلق من سبات تلوارکی ها هادي او هادي ودادي یو شرط د حدیبیه پسولی کې دارغه زوره ور و کافرانه مکی مشرکین ورته ول چې ګوري مسلمانانو هر سړی چې د مدینه منواریه سه ال عیذ بالله مرتد کافر سو مشتراغي مړي بیا لاس نه درکو ستې سړی چې وتست د بغاوت بیرغ پورته کوي مشتراغي مړي په لاس نه درکونه به کریم حدیثه مل سید خطرناک شرط بل تر راغی شدما کې مشرکینو نبی کریم علیه السلام ټول چې ګوړم ای محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم رسول اللہ نورتا وید. او رسول الله نو ورته وویل کت کس په مکه مسلمان سو او زمرد خاصه درغې تست تس په دا سړې لا سړې مشترکه ویพลس نبی کریم علیه السلام السید هدا عمر رضی الله عنه د هغه د هغه د پیسا یا رسول الله دات څه کوي دا څنګه شاک تر سر یو سره د مکه سم مسلمان کیږي مدینه ترازی او مړي برته کفارو تل استدلی پلاس ورکو نبی کریم علی السلام تلوار مکه و وا کده مدینه منورې سه یو مسلمان کافر کیږي الاعوذ بالله مکه کیږي مړي ذرات نور تل چی په مدینه کې از من خوصو چا مسلمان ام کو مدینه کی بکاری؟ اقول رسول اللہ چا مسلمان سیا بزبا کئی؟ ابو بصیر راگی؟ نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام مشکل نستا اللہ پاک لارو ارترا بازی دا حدیبی صلاح اسول نور شرطن احموا ایو شرطاوش ساش کالب تزی عمر بنا کوئی با ایندک کالب رازی نبی کریم علیہ السلام چا مدینی منو ریتا راگی که گوری چا ابو بصیر نامی کس راگی؟ ابو بصير نامي کسره په مکه مسلمان شوی دی چې مدینه منوریت هغه کسان چې د صلح نمایندګان او ابو نوبي كريم عليه السلام ته چې دا غوډې دي وسما میرسته په لاس سره کوي نه راغلو د سي د سي لاس په لاس معامله ده نبي كريم عليه السلام چې ورته مشکل نشته کوی ده د دوا کس کثران په لاس ابو بصير ورکوې درمدینی ما نوری چه را او وطل یو زای وار اول دوه کافیرانگ یو دا بندی ورسره دی ابو بسیر نامی کسه دوی سرکشینستل خورمه ورواکستی خوڑه لیه ابو بسیر دا یو تاوی دا شایسته توره دیده خورا خونده وره تور را ما میشتی پلا روشه اغم پلاس ورکه اغم چه ورکه دور سر خیر پیده ده کار که ورکه ده ده کار چه ورکه ابل پا صدر اغی مدینی مانوریتی. نبی کریم اسلام چه ارطا وقت دا صدی و چا بیرولی نی. اغر اغر اغی ناری اکلی چه اغز یو ملگر ایرامر که اوزده ایم پس غستارانه ما موجنی را پسیدی. ابو بسیر شر اغی پسیدی. خل گورتول چه مرازه خود بیر تا پلاس ورکوه الکیدی دا او عهدی چه سویدی. ابو بسیر اولادی دا دریاب باریتی. بس ترتیب دا جورس کې د مکه مکرمه څخه هرڅوک مسلمانې دی بي په مدینه منورې ته نه راځي د ابو بصیر خو ابو بصیر خپل دست ملګري پیدا کړل شل دیش پنځوس ارزو ملګري چې پیدا کړل هغه یې له خپل ځای تا کې جوړ کړ د مکه مکرمه د کافیرانو قابلیت چې په کلیورات لري هغه یې راګرزول هغه یې بش کولې په اسلامي به خپلادم کی مو شرکین و حال <سؤال> د واسطه وي چې مرتدغه شرط دیو زموږ د پاسې هرڅوک دغه نور بلاله مشکل نستا اغه ستسې خوځ داخله د غذایست کې زموږ یو وقفه لازم یو یو وقفه لانی یو کاروان مرتجارتونه غیر محفوظ لري چې د روان سي بیا د یغری د کاري ستري اغه چې نبی کریم بیا خطر وستو او د ملګرو تیچراسي وای د نبی کریم علیه السلام خط حالت مریض نو د نبی کریم خط یې وای مچ کې پرستر بیو شیشو بیا پرسی نک شیشو بیا آغوش دی وفا سنور ملگری رالا در چیش بری خبر رالا آه عهد وفا دلسو کالو دا پار سلح واسول چی جنگ بنا سرگو لیکن دریا کالا با دا مشریکینو اغد ترون مات کی اغد کڑی قرار دادو دا ترون عهد مات کی بنو خوزعا قبیلہ د مسلمانانو ملگری اسول بنو بکر قبیلہ دا کفارو ملگری اسول یعنی بنو بکر کافرانو د مسلمانانو ملګری و دغه د کافرانو چې د مکه د خلکو چفدی په څو کار نه لري بنو خذاه د مسلمانانو ملګری و چې په دوی په کار نه لري په شدا سی وسپل چې د شپې په ماوین کې اده شپې دغه بنو بکر قبیله را ولاړسپل ول پر بنو خذاه قبیله حمله وکړل دغدری وکی د مکی مشرکین سړي ور کړل وسلی ور او چه اغا کڑی عهدو ترونیا مابکی نورا اغا دلسو کالو د پارا چې مصول سوی ختم سوال د اجرت پاتم کال نبی کریم علی اسلام پر مکی مکرمی حملوکتر مکرم فتح سوال که کاتران لس کالا پر دیخ پل عهدو پایمان بندی دریتی لیوائی لس کالا با نورا مکہ دا دوی پل اسکی وائی دائی ما تول نو عهدو ترون ما تول اولا ما ولي كل دا چې د نفاق او د کفر خصده په مسلمان کې باید واده خلاف تر اده پر اور عهد وفاک دا دار کامل مومن علامه واده خلاف کول ول واده خلاف جوړ دا د نفاق علامه ده یعنی کوم څه د نور ته د منافق سولې مرد روا دي یعنی د عملي نفاق نشي لري کافر نسوت وي چې پلان کوي کافر سواده خلاف وسو د عمل چي د نفاق عمل دي در اسلام سره پټه کړی عمل ول موفون بعهدهم اذا عاهدوا دغه یې کوي او د بیر په او کې عملداری څو پر کړی واده باندې وفاو کوي ما درته ول د کاروبار والا خلګو سپاسی پښتنه وکي دغه شی په کاروبار کې ډیر شپه کار راځي نن څو چا ته پیسه نیسي شو ویلی چې پېښه بیرېزم د سلوبېو خبره نسی ورته کوئی بیرېزم را افشا کاروبار نسی ورته په پور نسی ورته مشکل شي ول موفور بعهدهم چې دغه ماده نسته نه په مسلمانانو کې کوي په چا